جد شو وقت يجينا يعني. هذا شنو هالموديل هذا زي من يقوم نيابه عنه والله اي هم يخوش ثلاثه اربعه اربطه وشغلتهم جاهزه انت لاخو ما لابس رباط صلوا على محمد والي محمد اللهم صل على محمد شو ارتئينا انه انا وبعد نقوم سوا يعني شنو رايكم حتى نقرا ان شاء الله هنا عايشكم اجواء حلوه وذكروا علي عباده وهي فرحه قلت لي يقول موكي وصفاوي يستاهل سمعونا تصفيق العريس سمعونا تصفيق حيل حي إيه ما شاء الله املنا ابو علي أبو الله مو المجموعه اي اهل القوط اي قال له شلون لابسي قوطي كلش لأ شنو معنى كلمه ابل قال له اشوفه لابسك قوطي قلبي بكم يا لطاها بكم أنا ذا إبن ومتى ومتى أم وأئذ وقفت وأئذ وقفت أترى النموم وإذ وقفت بباب مدحكم أترى النموم صلى الجميع الجميع على وَزَالَمُ صلاوات ورحمة ما, يا ما ما ما ما ما ما ما ما كبر جودك ورحمة ما ما كوش كبا جودك ورحماك يا كل الخلق عائلتك ورحما ما ما يا يا يا, يا, يا ماما ماما كذب من جامع لك رحماك وانا المارد غيرك حيا يا, ما يا ملي اطلب يا عندي لي, لي وقت منه وضم اسرار حبنا أطلب يا دليل يا دليل وقت من أيام أسرار أسرار وقت يا اي اي ولي <سؤال> <سؤال> بحبو لينا وقت ما نام على الظافي الولايم الحيدري بعد ابو ذياب قصيده شنو <سؤال> صفقه ها ها <صفيق> يلا ابويه علي حماها يجاره إيه لا تلوق لصيداره هلا <تضح> علي حماها يجاره هلا إيه لا تلوق لصيداره ملجأ للحياره ملجأ للحياره علي علي علي صلح علي علي, علي هاها وعلي حماها يجاره هيلة تلوق الصدارة علي حمى جارة هيلة تلوق الصدارة ملجأ للحيارة من للحيارة علي علي علي علي علي صيح علي علي, علي, علي هاذا ها ها ها همو انت والينا لان ولي باجر نظري علي من, من اذا مو انت باشر علي نظري تعليم والايمان مدام انت العدل والحق ولمان انت العدل والحق ولمان بك تمسكت حامي حامية يسمون حماي جار يسمون علي علي علي علي علي علي حماي علي هلا وعلى حماي جاره إلى تلوق الصدارة إيه ملجأ للحيارة علي علي علي إيه علي علي علي إيه علي رفعنا العام باسمك وأنت أهمنا رفعنا العام باسمك وأنت إيه ولا غيرك يهمنا وأنت رفعنا العام باسمك وأنت ولا غيرك يهمنا والتهمنا بي معنا بحب ولينا وانت بحبه جي ولينا والتهمنا اوري وافصرنا يا حامل حميه اوري وافصرنا يا حامل عميه <شكاة> او علي علي علي علي علي علي وار الحب ناضج وخصمي يا راني، وخاف من يم اذا حيدر يا راني، العالي اللي قال كل واحد يا راني، العلي اللي قال كل واحد يا راني، القسيمانة وتمر كلها علي، صفقة هل قسيمانة كلها علي،, صبكة صبكة علي, صبكة علي هل هل هل يسمون حماي جاري، يسمونها علي, علي, علي, علي, علي علي علي علي اي تفوف الفاخر بس عليك يا من شفوف الفاخر بس عليك يا من إلتمسك بيك من النار يا من، شفوف الفاخر بس عليك يا من إلتمسك بيك من النار يا من، وعلي علي. محير علي. الألباب يا من، علي محير الألباب يا من عرف معناك بس الله ونبي عرف معناك بس الله ونبي. يسمون حما يجب علي علي علي علي علي علي علي الظلون بس تجاوبون هم خطيئة يعني زين البقية ما نسمع معدو جواب يلا ابوي كل القاعة اول ما نبدأ وش نقول او الفو صلاة على الرسول هلا هلا اول ما نبدأ وش نقول هلا, هلا الف وصلاه على الرسول لا اله الا الله يجدر التسبيح ليلا لا هذا فرح خلاني لا اله الا الله يا صلاه يا علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي مولانا يا علي, مولانا يا علي. وخاصك الله بالولايه يا علي الحب كتبنا يا حبيب الاول الهادي شفنا قال بعد أنت الولي قال بعد أنت الولي خاصك الله بالولاية يا علي الحب كتبنا يا حبيب الأول الهادي شفنا قال بعد أنت الولي قال بعد أنت الولي بالولادة صدق صدق صدق صدق صدق صدق هلا هلا هلا صوت نادى إم بايعك حدار سقي الكهودار سقي الك ياك علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي, علي مولانا يا علي فارس الروح انت يا عبد الولي وعيد الجروح بس هلالك سجل ويل ويفيدوح ولان قامت رتيله ولان قامت رتلو فارس الروح انت يا عبد الولي وعيد الجروح بس هلالك سجل ويل ويفيدوح ولان قامت رتيله صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه هلا هلا هلا واعتصامي ايه يا إمامي واعتصامي صارت حروفي ما بنوبي ما بنوبي صارت حروفي صفقه هلا هلا هلا هلا, هلا علي علي علي يا <تصفيق> مولانا يا علي علي علي علي هما مولانا يا علي بهاي <تصفيق> العيال قلب ما جب يعتوير ثروات نعم حيدر كلمه تولحني الانشاد بترد شيعته بترد شيعته بهاي العيال قلب ما جب يعتوير ثروات نعم حيدر كلمه تولحني الانشاد بترد شيعته بترد صبغ صبغ صبغ شق مسيره والغديره شق مسيره صوت ايمانه على مولانا على مولانا صوت ايمانه صبغ صبغ صبغ صبغ علي علي علي, يا علي, علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي مولانا يا حامي الجار يوم اجينا نبايعك ننثر ازهار على كل من شايعك كوكب اسرار ذو الجلال ارافعك ذو الجلال ارافعك حامي الجار يوم اجينا نبايعك ننثر ازهار على كل من شايعك كوكب اسرار ذو الجلال رفعك جلاله في حضن جنه يا محمد المحنه هلا هلا اطين جننه للمحنه بخلاها يا نفس طاها يا نفس طاها بخلاها علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي مولانا أبعيدك اليوم شرفت كل الأمم حب مرسوم نعم يا حدر نعم يا مك يحوم أد مولاي القسم أد مولاي القسم أبعيدك اليوم شرفت كل الأمم حب مرسوم نعم يا حدر نعم يا مك يحوم أد مولاي القسم أد مولاي وعلميني رسم عيني وعلمين رسم عيني عيدك عين انطاح يا نفس طاح يا نفس عيدك انطاح علي علي علي, علي, علي. مولانا يا علي علي علي علي مولانا هي والخوة صارت يوم صار العباس والخوة صارت هي والخواء صارت هي اي أيوة والخواص صار يعني ويعني والله ابليتهم بلاء حسن ماكو بلاء حسن وعم صوروهم راوهم العريس قل ذبوا لحم يلا أبويا والخوة صار يوم صار العباء والخوة صارت يوم صار العباء وعلى أيوة علوهم المعرفة وبالتضحية فارس درع الحسين درع فوق درع لابس من الجنون أهل العشقية جهنة تعابس لو جنت ويهل العباء حتى منصور السادس صبق هاي الفرحة مقبولة محتاجين هالهولة هاي الفرحة مقبولة اي والخوة صارت يوم صار العباس والخوة صارت. اي ملك الموت شنو نازل الحوم والفارس البيهم راح بهدوم، ملك الموت شنو نازل الحوم والفارس البيهم راح بهدوم، وبحام الحمي ذكرهم ويوم، وبحام الحمي ذكرهم ويوم اي والخوة صارت يوم صار العباس والخوة صارت. ما تبكي الزلم عباس بجاه علي هلا القمر ايه إيه ولف الزلم ذيك بلفة الراية خيلك ولا صاح الذباع عن ثايل ولع ذيك بلفة الراية خيلك ولا صاح الذباع عن ثايل فوق <تصفيق> فوق سواها علو السواه على عباس سواه والخوا صارت يوم صار العباس والخوة صارت يستاهل العريس هلهوله يلا يا ربعه حيل ربعه وكل القاعه صبقولة يا معل الكرار ادعوله ادعوله ادعوله <powientes> <سأمر> يا <في> معل الكرار <fünf> <سأمر> ادعوله ادعوله ادعوله يا <في> معل الكرار ادعوله ادعوله ادعوله يا معل الكرار ادعوله صب صب صب صب هلا هلا هلا هل هوله للعريس هوله اي هل هوله للعريس هوله للعريس هوله هلولا للعرس انت الحبيب العايش بدلالي غيرك بهذا الكون ما يحلالي انت الحبيب العايش بدلالي غيرك بهذا الكون يلا قول غالي <تصفيق> حج كورال هذا ما النشيد الوطني اي والله زين نتفق كل مولود طلعوني أنا كل مولود زين خلنا نجربهم قال الله شوف الحمزة يجي الله يوفقكم إن شاء الله ودي مفراحة بعد شوية شيخ بعد بعد بعد ربع ساعة قايلوا اللي قال السلام <تصفيق> قال لي بس اوصل اقرا هذا البيت الموال وانا انك منتظره لما يوصل قالوا لي قالوا لي قالوا لي انك لي انك حافظة أنا قالوا لي وقتك Oh <laughs> وش ما تخوض يقطع ترى بالك <racing w> <reunion> بالك تزيل التبن <plenty> لا <بالك التبن> ينفطر الأبناء ايه عفرض جزء عن <improve> الوكيل. <لي> جزاء عن الجزاء الوكت الوقت اللعبة صار الوقت نبني مي مي أنا وترسق حيداني أدري أدري أدري, ادري قدر السقا حيدر وما غش لبني وباسمك يا حامل حمى من صفصة لبني أنا ادري سقا حيدر وما اسمك يا حيدار علي من صفطت لبني او منين بني لك صريمه انت السند لابناك من هوانا يغار الهوى العذري منين يغار انت كنك وياي من, من هوانا العريس من هوانا عم واليحسد نظاي العريس هذا العريس هذا العريس هذا العريس هذا العريس هذا العريس صلى على محمد يلا بعد نحني صلى على محمد ايه عنت على العريس يا حم حمد حمد يا حامل حمى طبعا العريس جحام تعال هنا يا ابنة يوم الله جابك شيخي انت استلم الميمنه وانا الميسره احنا احنا لازم نسوي نسوي يعني انا اعطونا مجال بهاي الفتره صاير مراسل مع القناه العربيه فلازم اجرب اطلع تراي بالعريس فلسفه كلمه يعني كلمه للشباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نشكركم جميعا بعد شويه اهي <تصفيق> زين فت قصيدة أبو ذي وراق راية هو باللين بعد آيه يقول يقول لنريد قصيدة يلا روح يومهم دي يمهم يومهم يشيلوك يا هاي الحنة أخوتي ها لا ضعيفة هاي أخوتي ها أعينك على العريس أعينك على العريس يا حامل وعينك على العريس يا حامل وعينك حمال على العريس يا حامل حمى واول ما نبدوش إيه نقول لا اله الا الله والف الصلاة على الرسول تعالوا هنا تعالوا هنا يمنى تعالوا هنا يمنى وخذوا لي وياكم يلا ابويا يلا ابويا حنته وربعه يزفونه الليلة حنته ليله حنته وربع يزفونه ليله حنته عريسنا مبارك مبارك مبارك عريسنا مبارك عريسنا وعروسه ويسائلون له سعره عريسنا هلا هلا يسائلوا قالها سعره عريسنا كل احنا نشارع ايوه ويا صلاتك يا نبينا حلو هالليله علينا ويا صلاتك يا نبينا حنته وربع يزفونا ليله حنته وربع يزفونا ليله حنته اسمع اسمع بالخير والسلام ما وياه نتلاقى بعد السبعه شايل بيده يعرفوها الجماعه يوم الصبح يركب المزلاقه من البيت للشارع يطردونه الليله حنته ربعه يزفونه الليله حنته ربعه يزف ليله حنته ربعه يزفونه اسمه من باكر من باكر للظهر ما نوم بس انت رو حقت تقلك قوم تقل لك رايدة مصرف وأريد هدوم وبعد أودينا الهلي خلهم يشوفونه الليلة حنتة ربعة يزفونه ليلى حنتة ربعة يزفونه ليلة حنتة ليلى حنتة أمك جابت الدوشة حلم لما أمي جابت الدوشك حلم لمع وحطت للحواشي حتى ما يوقع واللي نام فوق المندر طبعا ايه. ايه. اللي ينام فوق الشهر ما يطلع يقضي هالشهر لما يطردونه الليل هلا هلا باكر اليوم اليوم ايوه. اسمع ايوه. هالليلة الاحباب وياك مجموعة بعد ساعة ما تصل غرفتك ممنوع تخنس وحدك وتاكل ال... <تصفيق> ما اسمع حافظوا يا جماعه يلستقلي. يابا هم الشاي هم الشاي زين اللي يحصونه الليله حنا ربع يزفون صفاوي من يحنيك صفاوي انا هاي شلون عنده مشكله مالي حن العريس منه لازم احق لي مني عني الحريس <تصفيق> لو شو, شو شنو أقول <تصفيق> والله ما أدري صفاوا مني يحنيك خوية <تصفيق> لازم أكو سيد لازم أكو سيدي لنا العريس زين الصينية هي موجودة مع الحنة موجودة يلا جيبوا لنا صينية مع الحنة دينك بالعرس يكمل يا محروس يقولون الزواج أكمال نصف الدين يعني اللي الياخذ اثنين نسوان يصير عده صير عددين بس من النسوان <تصفيق> هذا اذا ما راح الدين كله هذا واحد من اصدقائي يقول خذيت مره ثانيه يقول ايام تموز يقول ما منتبه لنفسي اروح وارجع للبيت بالشمس لبال الفيل وانا الحنه اي اقل لدينك بالعرس يكمل يا محروز بس ايش وقت قل لي يكمل الدين الليلة من يطب وياه العروس بأول بوسة منه يكمل الدين بيش وصفك وانت نصك رازقي والباقي عنبر بيش وصفك وانت لو لمست وردة الوردة تخدر شاعر وحاولت اوصفك وقف يمك انت كل الشعر اما قال مقدار انت يا خادم حسين انت يا خادم علي بخلاص قنبر انا احبك والله احبك شا تحب الوسح اخوتي روها آه ها مبارك والله مبارك هاي الفرحة تقر العين مبارك والله مبارك, ولا مبارك بارك والله مبارك هاي الفرحه تقر العين مبارك والله مبارك ايو قال مولانا النبي هادينا من, من تزوجك ثمن نص دين قال مولانا النبي هادينا من تزوجك ثمن نص دين لك بنيه حلال دين واخلاق وجمال لك بنيه حلال دين واخلاق وجمال من تزوجك ثمن نص دين من تزوجك نصدينا الف الصلاة والسلام على محمد واله يا ربنا بارك لنا بليلة الفضل هذه من يحن العريس؟ سيدنا تفضل تفضل صفاوي صفاء تفضل لهنا تبقى جوا ابقى جوا ابقى جوا حتى المصور صعد فوق يصوركم يلا, يلا. خليه يصعد زحمه علي يسمع يسمع يسمع علي. يسمع عليه يصعد فوق فوق, فوق صعد فوق, فوق, فوق. فوق هل هو ابو علي العريس بعد مره هل هولب صلوا على محمد, محمد. صلوا على صلوا على محمد صلوا على محمد امبارك إيه امبارك وعريسنا مبارك امبارك مبارك،, مبارك عريسنا مبارك وعريسنا وعروس هلا هلا هاجي له وسع عريسنا وعروس الهمت هلا اي امبارك امبارك كل احنا نشارك وعنك على العريس يا حامل الهم عنك على العريس اي تقولونَ وحيد كل احنا اخوته هلا هلا الله يحفظكم إن شاء الله الحفل يستمر من بعد العشاء.